Que foi o primeiro que pensaxes cando te propuxeron ser xurado desta edición de Youtubeiras? É unha moita ilusión. O mundo audiovisual pues, é un um mundo o que me gusta descubrir cada vez máis. Defínete en tres palabras. Ai, nerviosa, cabezona, presumida. Que hagas valorar como xurado? Eh, sobre todo originalidade, creo que é un factor eh, que devemos ter moito en conta. No caso de aceptar sobornos, mm. que te gustaría que te des? <risas> Fixa, chas alguna vez un vídeo? Si, sí. en esta correntena puixenme a grabar un videoclip da miña casa con material que tiña en casa